الأقبالات تاجها تاج الجمال رحبوا يا المترفان واخلو ولقى أهلها انتروا الورد المعطر وباقات الجزال في طريق الغالية يوم زفت بنتها في طريق الغالية يوم زفت بنتها أم عمر لقبلا تاجها تاج الجمال راح يا المترفة واخوة ولقا أهلها نذر الوردة المعطر وباقة الجزال في طريق الغالية يوم زفت بنتها أم عمر من بلدات الطيب والسقم الحلال جرحك يا معمر على مر اللياك طلتك طله بهياها ما بعدها الكرم والجود صيتك بلا شك وجدال لك مقام في ثرى العز محد طالها اشهد انك بالحلا والنقى مضرب مثل وان حضر ضامرات القصور يا ويلها وعمر شيخ من الصعب والماعطلت يهونها راعي الفزعه بل القرن ضرب الفعال كل جزله في علوم المراجل نالها ان كتبنا الشعر وين مدح وبيوت من الطايلة يخطفون سطوات، ردينا المرجلة من زمان زمانها كل خواتك والخالة كاسبات احنا الحصان لا مدحنا العمال في الطايلة منو فيها من عزوة لها عهد حافل بالنظام لابد يكتم دماء الذهب تاريخها ام عمر لاقبال تاجها تاج الجمال طيب الحلا مالحلال السعادة ضربها والفرح من فالها جعل فرحك يا على مر الليات طلتك طله بهية لها ما بعدها الكرم والجود صيتك بلا شك وجدا لك مقامل في ثرى العز محد طالها اشهد انك بالحلال وانك مضرب مثال وانحضر نظام يا خنقاع في ميادين النزال يرتكي للصعب والما ظل يهونها يرتكي للصعب والما راعي الفزعه وهوب الكرم ضرب الفعال كل جزله في علوم المراجل لها ان الشعر شعر ون وبيوت الجزال لازم لنا يا عهود تكنسوا بشتالها من جمالك يا عهود لا يخطفون صدوالا، عرفنا المرجلة من زمان زمانها، كل خواتك والخالا، كاسبات احنا الخصال لا مدحنا العمال بالطايلة مالوفيها، عزوة إن لها، عهد حافل بالنضال، لا بجن يكتب دماء